Rohelised on Eesti populaarseim erakond. Sest iga eestlane on südames loodusesõber ja läheb tõeliselt põlema, kui hakkame rääkima metsast ja puudest. Südames oleme kõik rohelised. Kui hoolid puhtast loodusest, turvalisest linnast ja meie ühisest Eestimaast, siis Tartus, Tallinnas, Rakveres ja anslas. Vali kokku rohelised. Näita rohelist tuld rohelisele tulevikule. Vali erakond Eesti maa rohelised.